Доброго вечора. Який рецепт хімічного анкеру або бетон, який розширюється? Проблема в тому, що бетонні блоки фундаменту поставлені на пісок, а пісок повисипався і є великі проміжки. Дякую. Ну, Тарас, мене коли я дав рецепт, мене дуже сварили, дуже сильно, тому що з точки зору хімії він не дуже правильний, але він працює. <плес> він працював. Я декілька об'єктів зробив і ніяких питань не виникає взагалі. Тобто, ну, працює. Е, там був розрахунок такий, що розширюючийся цемент, він швидше набирає міцності і тому виходить так, що коли він розширюється і як би рве зв'язи звичайного цементу, але звичайний цемент він набирає міцності 28 суток, а розширюючийся буквально за сутки. Все дуже швидко тому вони мабуть що не дуже конкурували між собою і все це гарно працювало е, ось тому це, розумієте, це було років 10-15 тому, коли не було цієї хімії, коли неможливо було придбати ремонтні состави, ремонтні суміші. Що значить ремонтне? Ремонтне, вони мають мінімальну усадку, тобто ви можете заповнювати ними любий об'єм і він не дає усадку. Тому все ж таки я вже казав і ще раз скажу, що краще купувати готову суміш. Це краще, просто-напросто. Е, а не вестись на якісь там рецепти. Е, По-друге, по я вам скажу ще щось цікавіше. Чому? Тому що, е, зазвичай, усадка розчину, вона десь там, ну, 5, від 1 до 5%. Десь ось, ось, ось так. Як ви можете зменшити усадку? Добавте щебенку. Бетон. Щебін є мелкофракційний. це гранатів, фракція 5-10, фракція 20-40. Ну, яка товщина шва вам треба заповнювати? За, заповнити її не, ро, не розчином, а бетоном. Все. І ви, у вас буде менше ця усадка. Чому це можливо робити? Дивіться. Нормативна усадка будинку, це десь так 30-40 міліметрів може бути. Покидаєте. 30-40 мм. Нормативний прогиб плити ПК це 1,2 200 або візуально 1/400. Це теж декілька сантиметрів на 6 метрах Декілька сантиметрів. Якщо ви розіш'єте, а, зазвичай на блоках ФБС товщина рощину велика і ви зачекаєте її просто мелкофракційним бетоном, загальна сума усадки розчину на вашу на вашу блоки FBS буде ну міліметра 3-4 Ну що таке 3-4 мм, коли у вас розрахунковий деформацій із сантиметрами ізмеряються Тобто нема нічого страшного вам навіть не потрібен саморасширяюся цемент в цьому випадку Просто приготуйте мелкофракційну бетонну суміш і її зачекайте. Дуже мінімальна буде усадка. Все. Якщо ви будете підбирати, наприклад, дві фракції, ну, наприклад, у вас великий шов, там 5-6 см, ви можете взяти фракцію, наприклад, 5-10-20-40. Змішати, додати пісок, цемент і таким чином отримати більше. Щільний бетон, більш щільний. Тобто, якщо ви вы будете використовувати дві фракції, то буде ще гарніше. Підобрати це можна емпіричні. Тобто, купив, купи придбали дві фракції з щібня, і потім змішуєте в різних пропорціях і дивитесь, при якому змішанні вот, об'єм не дуже швидко міняється. Тобто, там ціль така, чтобы... вот Наприклад, у нас є якась там крупна щебенка. і викупуєте і ви додаєте більш мі мілку котра займає ці об'єм тобто бачите візуально оцей об'єм він залишився як і був нічого не змінилось але щільність буде більше усадка буде менше зрозуміло Ну я би не на вашому місці не заморочувався би розширяюся якщо вже так от приспичити і скажете не цей Терехов щось таке наговорив, я йому не довіряю. То можна зробити ще так, що, наприклад, ви ось все це робите звичайним мілкофракціонним бетоном. А оце, оце місце, наприклад, ілі, ілі ось цей, наприклад, робите саме Тобто купуєте е, ремонтний состав і з нього роб... і їм анкеруєте. Ну, як варіант, можна і так піти. Тобто, пидхопы ты чёп.